Προάγει εκμάθηση προγραμματισμού, την ενεργητική μάθηση και δημιουργικότητα. Υπάρχει μόνο μία λύση για κάθε πρόβλημα. Μπορούν οι μαθητέ και οι μαθήτριε να εντοπίζουν το λάθο, δηλαδή τη λάθο εντολή στο πρόγραμμα που δημιουργούν και να το διορθώνουν. Μπορώ να έχω αυξανόμενο βαθμό δυσκολία για την τάξη μου ανάλογα με τι γνωστικέ ανάγκε του τη κάθε μαθητή-μαθήτρια. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με εύκολο τρόπο, δημιουργούν προγράμματα για να μετακινήσουν το χαρακτήρα ενός εικονικού ρομπότ, αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και δημιουργικότητας. Οι διαφορετικοί χώροι δράση προωθούν την ενεργητική μάθηση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες ή ο ΕΕ διαλέγουν με την επιλογή Νέος Λαβύρινθος,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 Αλλά μη χάνουμε σχρόνο, ας επιλέξουμε λαβύρινθο με δυσκολία 1 και ας ξεκινήσουμε την περιήγηση. Το ρομπότ Πασχαλίτσα θέλει να φτάσει στο στόχο λουλούδι. Πόσα βήματα χρειάζεται το ρομπότ για να φτάσει στο λουλούδι? Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Άρα το ρομπότ θα πάει ένα βήμα μπροστά, μετά θα στρίψει μία φορά δεξιά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 διευκολύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να διαγράψουν τη λάθος εντολή στο πρόγραμμα και να το σχεδιάσουν από την αρχή. Η εντολή καταγραφή ίχνους της κάθε κίνησης διευκολύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ανάγνωση του προγράμματος, καθώς και στην ταυτόχρονη σύνδεση της αντίστοιχης κίνησης του ρομπότ στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο όπως μπροστά Πίσω, αριστερά, δεξιά. Η ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία του συγκεκριμένου περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα να αυξήσει ο ή εκπαιδευτικός το βαθμό δυσκολίας του κάθε λαβύρινθου με τα βελάκια στο, κάθε μέ... στο κάτω μέρο της οθόνης μετακινώντας με αυτόν τον τρόπο το στόχο λουλούδι σε έξι διαφορετικά σημεία στον χώρο του λαβύρινθου. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνοντας τη δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων, ξεκινώντας από μία απλή ακολουθία εντολών και οικοδομώντα μία πιο σύνθετη. Σκοπός του μαθησιακού λοιπόν αντικειμένου είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με πιο σύνθετες εντολές προγραμματισμού, όπως είναι η αναγνώριση και ο εντοπισμός του λάθους ή των λαθών ενό προγράμματος και η διόρθωσή του ή η διορθωση τους στα επιμέρους τμήματα με τη χρήση των εντολών χειρισμού, όπως ίχνος, πάυση και διαγραφή επιλεγμένων εντολής. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει επίσης τη δυνατότητα κλιμακούμενης γνωστικής δυσκολίας για διαφορετικές γνωστικές ανάγκες και ηλικίες παιδιών. Στο φωτόδεντρο, στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, και συγκεκριμένα στη συλλογή τη προσχολική εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν στο σύνθετο προγραμματισμό, όπω το μαθησιακά αντικείμενα Σύνθετο Προγραμματισμό Ρομπότ και Κίνηση Ρομπότ σε Λαβύρινθο με δυνατότητα διόρθωση προγράμματο για την ανάπτυξη σύνθετων προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Τα διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα με έμφαση στο σύνθετο προγραμματισμό καλύπτουν τις ποικίλες διδακτικές καταστάσεις που οργανώνει ο ή εκπαιδευτικός της τάξης και τις δεξιότητες που προγραμματίζει να αναπτύξει ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης.